Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батуту, на якому 13 травня загинула дитина. Про це повідомив заступник начальника головного управління національної поліції, начальник слідчого управління Едуард Соловйов. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Надовний батут, на якому, за даними поліції, загинула дівчинка, здули. Це сьогодні, 14 травня, зафіксували кореспонденти Суспільного. Жителька Миколаєва Аліна Волошина розповіла кореспондентам Суспільного, що вона близька подруга родини. Аліна Волошина розповіла подробиці події. Ми прийшли з сином трішечки пізніше. Вони вже розважалися на, на цих заходах на батуті. Маленька була з братиком, з Ромкою. Все було чудово, нормально. Я відправила свою дитину, хоча було дуже багато людей, дуже багато дітей. Мала підійшла, поп попитала водички, трошки попила. Мама каже, доню, давай вже додому, бо дуже жарко і пора вже їсти. Вона попросила ще пару хвилинок ну, і пішла далі гуляти. І буквально якась хвилина. Ми не зрозуміли, як сталося. Дівчина, яка працює, працює працювала на саме на території цього розважального закладу, там де був саме той батут, винесла малу на руках і почала кликати маму. А Аня стояла, мати, стояла позаду мене. І вона одразу ж побігла туди, схопила Малу і поклала і почала робити Малі і дихання. То тут, тут же визвали скору, якийсь чоловік побіг до обласної стоматологічної клініки позвати лікарів, може, ну, вони більш кваліфіковані в цьому. Вони прибігли, там на шатирний спирт, туди-сюди вся ця історія. Робили непрямий масаж серця, весь цей час до приїзду швидкою, робили штучне дихання і непрямий масаж серця. Я потрогала на руці в неї пульс, пульс я не нащупала, потрогала на тут. Я не прослухала вже пульс і буквально, ну точно не знаю, може 5-7 хвилин приїхала швидка. Вони, ну, швидко зреагували, то почали кисневу маску і потім вже проводити реанімаційні заходи. Мама Аня загиблої дівчинки. Воно, коли е, малу положили в, в закуток, щоб ну, тінь була, і робили штучне дихання, е, вона мені сказала, вона якось хрипіла ніби. Дуже високі борти на батуті і е, там взагалі нічого не видно, що відбувається е, е, е, саме в тому місці. Можна бачити тільки, коли твоя дитина десь зверху, там, де самі горки, по яким вони спускаються все. І сам вихід. Що було безпосередньо в центрі цього, там, де все сталося, ніхто не бачив. Всі лавки були зайняті. Там стоять дві лавочки вугейобразно. Сиділи якісь сини. Це старші люди, бабусі сиділи. Я свою дитину я бачила, він, ну, він старший. Я його бачу, і він підходить, каже: Мама, я тут, все. Тобто, за такою великістю дітей, яка була вчора, свою дитину ну, дуже, дуже важко побачити. Ніхто не спитав дітей, коли ми заходили, ніхто не спитав дітей дит... скільки дитині років. Бо, як вони кажуть, ну, там є, на касі, з другого боку, є маленьким, невеликим шрифтом написано якісь правила. Але і що, написано, що діти до п'яти років не допускаються до батуту. Але ніхто не спитав, скільки дитині років. Мені Здається, що повинна стояти хоча б одна доросла людина, яка контролює ці процеси, питати, скільки дитині років, можна її туди чи ні. Парканчик маленький, от, оцей, який біля каси, да, тут ми стояли. А сама інформація про те, що дитину не можна, можна, вона знаходиться, от каса з другої сторони, от з цієї сторони. Ну і маленькі літери, я не думаю, що хтось із батьків, коли, коли приводить дитину, і починається цей дитячий безлад, хтось стоїть і вчитується в правилах якісь. Мені здається, що потрібно це якось на слух казати, попереджувати батьків. Хай батьки несуть відповідальність за свою дитину, але ви як співробітники теж маєте якусь частину відповідальності за це. Якщо у вас не потрібно там залишити одного касира, який просто продає квитки і все. Ви ж там ну для чогось находити з вас три людини там є. 13 травня близько 2 години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитячого містечка загинула дитина. Попередньо встановлено, що дівчинка близько 4 років гралася на надувному батуті та запуталася в петлях на боковій стінці цього ж батуту. Попередньо, за висновками експертів, дитина загинула внаслідок удушення. Слідчі кваліфікували подію попередньо за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці». Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю сроком до 2 років або без такого. Тривають слідчі дії.